Всички тук няма да бягат, тупа топки, моите ли ви те като дура, казват, факи, но затъмни, море е за свобода, море е за утреб, кулата, може да каже, че тони, те бягат на пет, ти не бъдете, те да се чукат, от теб се сцепят дурата, когато мен търсите силна фокутура, да, да, скоро да му дам, да, толкова I'm a fan of the internet, I'm a ghostly stupid. Rap is not a beat, my fucking fuck is playing the heat. I'm a fan of the band, I'm a fan of the band, I'm a fan of the band, I'm a ghostly stupid. Rap is not a beat, my fucking fuck is playing the heat. С ти хранено от миш пострелям, това ми историята на родината му берем. От доста време берем, че на пълно си язик, коп, обаче на брагинците, преписвам за повече от омпхатия. Вими, скъпа, ду, вими, срону, уязвими, всяка секунда, тъчо. Вими, вими, вими, мират, майко, фо, о, о, о, о, о, о, о, о, о, от тук имам варе, съм се родил на учене, на кръчели, се боря. Свали доста мъки, там да будили доста кеп. Вярвам, че от тях не пламните, отвали да нямаше нищо града, да и не искам да и да има. Слоби, които не му плая, че се мисля, че тогава взима. По-добре, когато че ложе и ми стърви. От тогава става лек и е, чикси. Ти живееш в едно, един за всички, всички знаят го. А Гаяр, Брау и Байени, си е глупа, номер, номер, номер, да. Му. Ако си не хиби, да гиби, трапи скоре да бить, въпок е сладни, сега да отголен, да, тължен, да съм модерен, Дай, стари, хиби, да Три е да троица сега, дима мускитарик и така до края на света. Но не пада друга не е бой. пупа казите не пусе доля, на сената за те, те. Минус трите малки винчи, алнички, тре, не се познават, не се познават на първократни. Тримата имат повече бух, прикалбат и добрия стара от два дошли са. По атлетите на страната казват: О, добри са, Оби лаки, Оби, хан, соло, И страхувам, брати, че дая се завършват, гей, Спирай, каквото и да правиме, и си го ставаме. На колегите не слагаме, засти си не даваме, не питаме, никой дали, Да рабираме, истински сме, Заради това и генерираме, Музика, оръжия, лирики сте ни. А не любител, Ела при нас в сътия капитал Или за немейства някой да ни си спитър?